I den här filmen tänkte jag försöka visa hur man kan arbeta med rörelsebanor i Powerpoint. Och jag tänkte också försöka visa hur man kan kombinera en rörelsebana med en betoningseffekt för att göra rörelsen mer levande. Här så kan ni se en enkel illustration av en backe som slutar med ett stup. Längst ner till höger så har jag också gjort en liten cirkel som ska föreställa en boll. Och jag tänkte helt enkelt att vi ska låta bollen rulla upp för backen och sen ramla ner för stupet. Så vi börjar med att markera bollen och välja en rörelseanimering. Jag väljer den raka linjen och gör en rörelse som slutar längst upp i backen. Min tanke här är att vi i slutändan ska försöka få till en lite dramatisk effekt där bollen stannar till på toppen innan den ramlar ner för stupet. För att göra bollen lite mer verklighetstrogen så markerar jag bollen, högerklickar och väljer Formatera figur. Och här går jag in på 3D-format och väljer att justera inställningarna för höjd och bredd så att min cirkel till slut blir till en boll. Vi kollar på animationen för att se om vi kan upptäcka några brister. Ja, en sak som man skulle kunna förbättra det är hastigheten med vilken bollen startar och slutar sin rörelse. Så vi går in på vår animering och klickar på effektalternativ. alternativ. Och här ser vi att vi kan göra lite olika inställningar. Och bland annat så kan vi ställa in om vi vill att vår rörelse ska få en mjukare start och ett mjukare stopp. Och här kan man testa sig fram och se vad olika inställningar innebär för rörelsen. Jag prövar att göra en mjuk start på 0,5 sekunder och ett mjukt avslut på 1,5 sekunder. Jag klickar OK och så kollar vi på animeringen. Och här tycker i alla fall jag att rörelsen blir mjukare och mer verklighetstrogen. Okej, okay, men en boll som rör sig på det här sättet, den ska ju rulla fram och inte kana som det gör just nu. Så om vi ska fixa det här så markerar vi vår boll igen och väljer lägg till animering. Och nu går jag ner på betoningseffekterna och väljer rotera. Jag väljer att rotera med föregående och då ser det ut så här. Fortfarande så finns det vissa brister i animeringen som vi behöver justera. Så jag markerar animeringen och väljer effektalternativ för att fixa till det här. För det första så snurrar bollen mot fel håll. Så vi ändrar från med sols till mot sols. Och sen så blev start och stopp lite osynkad med vår rörelsebana. Så jag går helt enkelt in och skriver in samma siffror för mjuk start och stopp som för rörelsebanan. Det vill säga 0,5 sekunder och 1,5 sekund. Slutligen så ser ni också att min rotation är inställd på ett varv. Och det tycker jag är ganska lite eftersom bollen faktiskt rör sig en ganska lång sträcka. Så jag skriver in 1080 grader istället, det vill säga tre var. Sådär, nu är jag nöjd och vi kollar hur det blev. Slutligen vill jag också lägga till en ytterligare rörelsebana där bollen ramlar ut för stupet. Vi markerar bollen igen och väljer Lägg till animering. I det här fallet väljer jag det som kallas anpassad bana och som innebär att jag på fri hand ritar med rörelsebana. Jag lägger även till en rotation på bollen och jag väljer att utföra rotationen tillsammans med rörelsebanan. Och så kollar vi hur det blev. Ja, jag är inte riktigt nöjd utan jag vill dels att bollen ska röra sig lite snabbare när den nått över kanten och börjat föra fritt. Och jag vill också att bollen bara ska rotera lite grann i början och inte genom hela rörelsen. Så vi går in i effektalternativ för rörelsebanan och så testar vi att bara behålla den mjuka starten och sätta 0 sekunder på avslutet. För att få till rotationen på bollen börjar jag med att ändra varaktigheten till en sekund. Vi har två sekunder på den fallande rörelsen så det här kommer ju då innebära att bollen slutar rotera när den fortfarande faller. För att få det snyggt så går jag sedan in i effektalternativ igen för att justera rotationen. Nu har jag testat lite olika varianter i förväg och kommit fram till att det funkar ganska bra om jag väljer att bara snurra ett halvt varv. och Om jag väljer mjuk start 0,25 sekunder och mjukt avslut 0,75 sekunder. Dessutom har jag sett att rotationen blir lite bättre om jag väljer att starta den något senare än rörelsebanan. Så jag lägger in att rotationen ska ske med rörelsen, men med en liten fördröjning på 0,1 sekunder. Vi kollar hur det ser ut. Slutligen, för att få ett bra avslut på hela animationen, tänkte jag försöka ta bort bollen från animationen. Jag markerar bollen, väljer Lägg till animering- och väljer avslutsanimeringen Tona ut. Jag väljer med föregående men ger den en liten fördröjning så att den hamnar mitt i min rörelseanimering. Och då får jag en boll som försvinner bort i rörelsen. Vi tar en sista koll på den slutliga animeringen.